Hej, tukaj je Sabina in moram nekaj priznati. Težko si predstavljam, da ne bi mogla več naliti vode v kozarec direktno iz pipe. Kaj pa vi? Zato delim to tokrat trike, kako lahko vsi mi z majhnimi koraki poskrbimo, da bo ta voda ostala pitna, sveža in primerna za zaužitje. Pa kar začnimo. Bodimo varčni z vodo. Med umivanjem zob in med miljenjem naših rok lahko vodo preprosto zapremo in na tak način privrčujemo z majtnim korakom ogromno količino vode. Predlagam, da v vaši hiši oziroma stanovanju preverite, če morda ki pušča voda in na tak način privrčujemo ogromno vode in preverite kotličke pri stranišnjih školkah. Zato, ker je tudi včasih tukaj razlog, da teče voda, mi pa tega ne vemo. Za našo vodo lahko poskrbimo tudi tako, da ne unašamo vanjo mikroplastike. To so delci, ki so veliki od enega mikromilimetra do enega milimetra. In ti delci se nahajajo v kozmetičnih izdelkih, v čistilnih sredstvih kot dodatki k barvam in vse to se izteka v naše odtoke in seveda naprej do čistilnih naprav in dalje tako da dajmo poskrbet, da ko kupujemo izdelke gledamo na to, da je na izdelku napisano, da ta izdelek ne vsebuje mikroplastike. To boste ugotovili, če boste poiskali na izdelku tale logo, kjer piše without microplastic, se prav brez mikroplastike. Pri nakupovanju dajte prednost tistim izdelkom, kjer boste našli napis without microplastic. Včasih je ta napis spredaj, včasih pa zadaj. In zraven boste morda našli tudi save water napis, to pa je zato, da nas podbuja, da varujemo našo vodo. Tako za okolje kot tudi za vodo je bolje, da olja ne zlivamo v odtoke. Torej pod ali drugi uporabi olja ne zlivamo v stranične školke ali v lijak, ker to povzroči veliko škodo ne samo za cevi, kjer se delajo obloge ali pa za čistilne naprave, ampak tudi nasplošno za okolje. Zato predlagam, da olje, ki ste ga uporabili, in ga želite zavreči, zbirate v steklenicah oziroma v neki namenski posodi in ga na to pravilno zavržete. Zavržete ga lahko na različnih mestih oziroma zlijete tudi v avtomatu na litijski cesti v Lidlu v Ljubljani. Največ delcev mikroplastike odplaknemo z vodo, ki gre z gospodinstvo. Torej tudi uporabimo rajči stila, ki ne vsebujejo mikroplastike, Vkrati pa, če ste dovolj pozorni, boste videli, da so nekatera čistila oziroma embalaža narejena iz reciklirane plastike, torej reciklata. To je plastika, ki je bila zdrobljena na manjše koščke in iz tistih koščkov je potem narena ta embalaža. Tudi to lahko pogledate na znakih, ki jih boste zasledili na embalaži čistila. Da bomo še bolj varčni z vodo, uporabimo posodo, ko umivamo sadje in zelenjavo. Na tak način se nam bo tukaj nabrala voda, ki jo lahko uporabimo za zalivanje naših rastlin, našega vrta ali balkonskega vrta. Vsak od nas ima moč, da z majhnimi koraki prispeva k čistejši vodi. Dajmo to narediti skupaj, ker skupaj nam lahko uspe. Mi se pa gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!